السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع شلتين الرئيسي عمارة ومدخل واتنين اسانسير شقة مساحة ميتين وخمسين متر متوضبة ومتشطبة ارضيات رخام عمارة ومدخل واتنين اسانسير تفاصيل والسعر هتلاقوها أسفل الفيديو دي مساحة ريسبشن بعد كده هنخش على طرقه التوزيع اول حاجه بيقابلنا حمام للضيوف وفي بانيوم وعلى يدنا الشمال المطبخ مطبخ كبير طبعا هي محتاجه حبه تظبيط ان كان فيها ناس بس خارجين منها نرجع لطريقة التوزيع بنلاقي هنا غرفة للمربية أو غرفة غسيل نكمل بنلاقي حمام تاني فيه بني ومتقفل زي الكابينة الشاور نرجع لطريقة التوزيع بنلاقي أول غرفة على اليمين دي غرفة ماستر بيت دريسنج روم بتاعها غرفة وفيها البانيو نرجع نطلع للغرفة بعد كده بنخش على الغرفه الثانيه الارضيه جوه برقيه الريسيبشن بالطرق كله معموله خان بعد كده عندنا الغرفه الثالثه أتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على هذا ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس، أتمنى يكون فيديو النهاردة حذركم انتظروا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.